נניח שיש לנו אגם כפו ענק, או אולי איזו בריכה ענקית. יש לנו משטח גדול של קרח, אני אנסה לצייר פה משטח קרח גדול, נשים כאן שני בלוקים של קרח, נשים בלוק אחד של קרח כאן, זה בלוק של קרח, והנה נשים פה עוד בלוק של קרח, נסרטט גם אותו, Uh, ואלו שני בלוקים של קרח זהים. הם שניהם שוקלים חמישה קילוגרם, נרשום את זה, uh, שניהם, בעצם יותר נכון להגיד שהמסות של שניים המסה של שניים היא חמישה קילוגרם, וההבדל היחיד בין השניים, זה היחס שלהם לאגם. זה עומד, זה עומד, נרשום, וזה השני, זז במהירות קבועה. Okay? הוא זז במהירות קבועה לכיוון ימין. אז נרשום פה ונגיד שהמהירות הקבועה שלו هي 5 متر לשנייה. 5 מטר לשנייה. הסיבה שבחרתי בבלוק קרח על גבי קרח כי אנחנו מניחים לפחות בסרטון הזה שהחיכוך הוא זניח. מה אומר לנו החוק הראשון של ניוטון על משהו שאינו בתנועה? או על משהו ש או אל משהו בהמירות קבועה בגודל אפס או משהו עם המירות קבועה החוק הראשון של ניוטון אומר שאו שהם ישמרו על המירות הקבועה או יעמדו במקום כן שזה בעצם לשמור על המירות הקבועה של אפס אלא אם כן יש מקרה של אי שווי משקל אלא אם כן ישנו כוח שפועל עצם נחשוב על זה רגע בכל אחד מהמקרים אלה אין להם כוח בחוסר שווי משקל נכון או כוח חיצוני אז תחשבו לרגע, עם שני העצמים האלה על הקרקע, כן, יש כוח עיצוני על שניהם, נכון? שניהם נמצאים על גבי כדור הארץ, ולשניהם יש מסה, לכן כוח המשיכה יפעל עליהם, נכון? ישנו כוח כלפי מטה, כוח המשיכה על שני הבלוקים האלה של קרח. כוח המשיכה הזה כלפי מטה שווה ל... לשדה הגרוויטציוני, ליד פני כדור הארץ. כפול, וזה וקטור, אז כפול המסה של העצם, כפול המסה של העצם, כלומר כפול 5 קילוגרם, G כפול 5 קילוגרם, הערך הוא 9.8 מטר לשנייה בריבוע, זה G קטנה, מכפילים אותו ב-5, ומקבלים 49 קילוגרם מטר לשנייה בריבוע, שזה אותו דבר, כמו להגיד 49 ניוטון. אז זו מעין תעלומה. החוק הראשון של ניוטון, נכון? הוא טוען שעצם במנוחה יישאר במנוחה, או עצם בתנועה יישאר בתנועה, אלא אם כן ישנו כוח עיצוני או חוסר שיווי משקל. אך בהתבסס על מה שציירנו עכשיו, נראה שישנו כוח עיצוני כאן. נראה שישנו כוח של 49 ניוטון שמושך את הדבר הזה למטה, אך אתם תאמרו, לא חביבי, הדבר הזה כמובן לא יאיץ כלפי מטה. נכון? מהניסיון שלנו. כי יש קרח המונח על אגם קפו. הנה, נרשום, זה משטח קרח. השאלה שלי לכם היא, אם זו התשובה שלכם, אז מהו כוח שמנטרל את כוח המשיכה? כן, הכוח שמנטרל את כוח המשיכה ומונע מהבלוקים של הקרח לרסק הדרקם דרכם לכיוון גרעין כדור הארץ. מה מונע מהם ליפול למרכז כדור הארץ? שיהיה לה טובה. אתם תגידו, בטח הדברים האלה היו נופלים, אם לא היה פה קרח. אם לא היה משטח קרח. הקרח בטח מקנה איזה כוח נגדי. ואתם צודקים לחלוטין, אם זה מה שאתם אומרים. הקרח מקנה כוח נגדי בכיוון ההפוך. אותו גודל בדיוק של כוח, והוא פועל הפוך. אם כוח המשיכה על כל אחד מהבלוקים האלה זה 49 ניוטון, כלפי... מטה, זה לגמרי מתנטרל על ידי הכוח של הקרח כלפי מעלה, הכוח שמשלח הקרח כלפי מעלה, וזה יהיה כוח בגודל 49 ניוטון במקרה הזה. אני מקווה שזה נשמע הגיוני שהחוק הראשון של ניוטון עדיין תקף. אין לנו כוח חיצוני הפועל בציר האנכי, אין לנו כוח חיצוני בשום כיוון בעצם. משום כך ישנה מהירות קבועה, לבלוק הזה יש מהירות של 0 בציר האופקי, לבלוק הזה יש מהירות קבועה בעצירה אופקי, אף אחד ממינום העיץ בכיוון ההנחי, ישנו כוח של הקרח על הבלוק. הקרח תומך בבלוק, וזה פועל בניגוד מוחלט לכוח המשיכה. הכוח הזה בדוגמה הזאת נקרא כוח נורמלי. כן? Fn, כוח נורמלי. ובמקרה הזה זה 49 ניוטון. למעלה זה הכוח הנורמלי. נדבר על כוח נורמלי עוד בסרטונים הבאים. הכוח הנורמלי זה הכוח של כל דבר הנחל הקרקע, שאינו ניצב לקרקע. זה יהיה מאוד מאוד חשוב כאשר נדבר על חיכוך. נראה בסרטונים התדיעים, שכאשר יש לנו משהו בשיפוע, נניח בלוק כזה בשיפוע, הכוח הנורמלי של הבלוק יהיה ניצב לקרקע. כן? ניצב לקרקע. אם נחשוב על מה שקורה כאן, זה למעשה כמו כוח אלקטרומגנטי, כי אם נתקרב במולקולות של הקרח, או אולי אפילו באטומים, של הקרח. אני כנס הזאת, היא של ממש מקרוב. אני אסרטל אותם פה. אז מה מונע בלוק הקרח הזה ליפול? מה, מה מונע ממנו? זה כדי שזה יעבור, המולקולות יצטרכו להתכווץ. כן? או להתקרב למולקולות המים, או האטומים האינדיבידואליים בקרח הזה. והאטומים, אני אצייר את זה נניח ברמת האטום, אני אצייר מולקולה אחת, שנייה, בואו נעשה יש לנו חמצן, חמצן עם שני פחמן, וזה יוצר את המבנה המרושט הזה, ונדבר על זה עוד בסרטונים של הכימיה, אבל נדבר על אחת מהמולקולות של הקרח, אולי זה נראה כך, ויש לו שני פחמן, נכון? הנה, מה שמונה משני אלה להידחס, מה שמונה מבלוקים של הקרח האלה מלרדת עוד יותר, היא בין האלקטרונים במולקולה הזו ובאלקטרונים שבמולקולה הזו. ברמת המקרו אנחנו רואים את זה ככוח מנה, או ברמה מיקרוסקופית או אטומית זה פשוט דחיה אלקטרומגנטית בפעולה.